بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الدرس الثالث من سلسلة أدوات البحث العلمي واللي سنشرح فيه أداة البحث العلمي أداة مندلي لتنظيم وإدارة المراجع طبعا أداة مندلي تعتبر أداة مجانية مقارنة بالإندونوت اللي شرحناها في الدرس الثاني أيضا سهلة الاستخدام أسهل أيضا من الإندونوت وفيها ميزة التخزين السحابي ومتوافقة مع برنامج وورد وتوجد منها نسخة أيضا للجوال لتصفح المراجع من خلال الجوان وايضا لديها الكثير من الميزات وانماط وتعدده كثيره ايضا هذا هو برنامج مندلي برنامج بسيط جدا يمكن تنزيله من موقع مندلي مباشره يحتاج ان يكون لديك حساب تعمل تزيل دخول الى على حسابك بعد تسجيل الدخول على الحساب بامكانك الان اضافه الكتب الى مكتبتك طبعا يوفر ميزه اضافيه وهي امكانيه سحب وإدراج الكتب مباشرة إلى داخل إلى داخل المكتبة إذا كانت لدينا مجموعة من الكتب على سبيل المثال لدينا هذه المجموعة من الكتب نستطيع تحديد هذه الكتب ملفات بي دي اف هذه نستطيع تحديد جميع ملفات البي الموجودة في مجلد ما داخل جهازك نعم سحبها إلى داخل البرنامج مباشرة أنشأنا مجلد طبعاً هنا من هنا نستطيع أن ننشئ مجلد create فولدر وجينا هنا أنشأنا مجلد جديد سميناه مثلاً تست هذا مجلد تست سنقوم الآن بإضافة مجموعة من المراجع إلى داخل المجلد تست هذه المراجع لنفرض أننا قد نزلنا هذه المراجع من الإنترنت على شكل ملفات PDF أو موجودة معنا في مجلد في في الجهاز مندلي يسهل علينا استيراد هذه الملفات مباشرةً فمن خلال سحب الملفات هذه إلى داخل برنامج مندلي وإفلاتها يقوم مندلي مباشرة بقراءه هذه الملفات ويظهر لي بيانات هذا هذا الكتاب او هذا الملف لاحظ هذا الكتاب مثلا او هذا المرجع وهذا الملف لاحظ هذا المؤلف وهذا عنوانه وهذه السنه وبقيه البيانات أيضا الآبسترات وجميع البيانات قام مندلي بجمع هذه البيانات وترتيبها هذه يعتبر تعتبر اسهل طريقه لاضافه المراجع داخل داخل مندلي ايضا مندلي يوفر طريقه اضافه المراجع عن طريق المكاتب العالميه بامكاننا ان نقوم بتنزيل اي مرجع على سبيل المثال نستطيع ان نعمل امبورت من هنا طبعا اي ملف كان يعمل على على الـ على الـ على الـ يعمل ايضا على على المندري اتمنى تنزيل هذا الريفرنس الان هذا الريفرنس الان بامكاننا فتح الريفرنس هذا اذا فتحنا مباشرة ونحن منصبين البرنامج الاندرووت والمندلي سيفتح بالبرنامج الافتراضي الذي تم تحليله سابقا بامكاننا سحبه مباشرة على البرنامج هذا الشكل وافلات تم اضافه هذا المرجع طبعا حاليا هذا المرجع بدون ملف بي دي بينما المراجع التي سحبتها مباشرة ملف بي دي تم اضافتها مباشرة مع ملف البي هذه الان كلها مع ملفات بي دي اف هنا باستخدام ايضا ممكن نستخدم المندلي ايضا في في القراءه بهذا الشكل هنا الآن نستطيع أن نبحث عن ال الكتاب أو ال ملف البي دي إف لإضافة ملف البي دي إف لهذا المرجع على سبيل المثال نقوم بالنقر على add file وننتقل إلى المكان الذي تم فيه حفظ هذا المرجع قم بتحديده عمل open سيتم إضافة ملف البي دي إف لهذا لهذا الكتاب صار الآن كتاب هذا لديه ملف ملف بي دي إف الآن انتهينا من إضافة المراجع بعد ان ننتهي من اضافه المراجع وترتيبها وتنسيقها على شكل مجلدات داخل داخل مندلي سننتقل الى برنامج الوورد طبعا هناك كثير من الميزات موجوده في المندلي مثل نستطيع ان نفلتر المراجع الموجوده حسب الكيورد مثلا المراجع التي تحدثت مثلا عن analysis هذا المراجع تحدث عن هذا تحدث عن aspect بيست مثلا هذا تحدث مثلا عن داتا مايننج اريد ان ارتبها على حسب ايش على حسب أو أبحث عن رتب المراجع حسب الكلمات التي ذكرها المؤلف ككلمات دليلية كيوردز داخل داخل ملفه هنا ممكن أيضا أن أبحث عن الباحث في هذا البحث كم كتب له هذا الباحث أو كم مرجع له موجود داخل بهذا الشكل نفس الطريقة ممكن بالتاجز إذا وجدت بالببليكيشن أيضا بالنشر حسب المجلات مثلا نيتشر هذا البحث موجود فيه نيتشر مثلا على سبيل على سبيل المثال. ننتقل الآن إلى برنامج الوورد لنقوم بعمل سيتيشن من داخل برنامج الوورد. هنا الآن بعد تحميل برنامج المندلي تظهر لدينا هنا في مراجع ريفرنسز تظهر لدينا خانة خاصة بالمندلي لعمل سيتيشن. طبعاً إذا لم تظهر هذه في برنامج الوورد قم بإغلاق برنامج الوورد واذهب إلى برنامج المندلي من تولز اختر هنا Install MS وورد بلجنز. أيضاً إذا لم تظهر وظهر عندك هنا انستول افعل انستول ثم اعد عمل انستول طبعا اذا نقرت الان انستول يخبرني ان, أن الوورد الان مفتوح فيجب اغلاق برنامج برنامج الوورد قبل العمل الانستول اتي الان الى برنامج الوورد من داخل برنامج الوورد سابدا اكتب مثلا هذا مثلا ملف البحث وانقر على انسيرت citation اكتب الان اي كلمه طرف من اسم الباحث او من اسم او من اسم البحث ستظهر لي سيقوم بفلتره الابحاث الان بناء على ما كتبت اخترت البحث الذي اريده على سبيل هذا البحث اريد ان اعمل له اقتباس داخل هذا الملف حددته قلت اوكي اعمل له الان اقتباس بهذا الشكل طبعا اختار شكل الاقتباس من هنا من ستايلز اذا اريد مثلا شكل الاقتباس يكون مثلا بالاي في مثلا هذا شكل الاقتباس اي ويوجد مثلا اقتباس يكون على شكل اي مثلا على اي شكل من الاشكال وايضا يوجد لدينا مور ستايلز ممكن ايضا نصفح هذه على شكل Nature مثلا على حسب الاقتباس الذي مطلوب تسليمه مثلا في بحث الجامعة او للمجلة التي تكتب البحث لها في الاخير بعد الانتهاء نقوم باضافة references في الاخير الآن سنقوم بإضافة الرفرنسيس جميع الرفرنسيس التي أضفناها على سبيل المثال لو كان لدينا أكثر من اقتباس نضيف اقتباس آخر سنكون لدينا أكثر من رفرنس مثلا هذا المرجع على سبيل المثال اضفنا الآن اقتباسا آخر سنقوم الآن بإضافة الرفرنسيس كلها هنا المراجع في الأخير هنا نأتي عندنا نضع المؤشر هنا في الأخير ننقر على insert سيقوم بإضافة كل المراجع هنا هذه هي المراجع الان التي قمت ب اقتباسها داخل هذا هذا البحث طبعا حاليا انا استخدم الـ بي لو جربت مثلا استخدمت الايترابل سيتغير شكل شكل المراجع هذا اغير فقط من اليمين لليسار هنا الان تغير الان شكل شكل المراجع بحسب بحسب طريقه عرض المراجع طبعا ايهم افضل استخدام المندلي او الاندروت هذا يعود للشخص اي برنامج انت تتقنه هو هو الافضل إذا كنت تتقن استخدام برنامج الاندروت فهو الافضل لك اذا كنت تتقن استخدام المندلي هو الافضل هو الافضل لك لكن المندلي يقدم لك ميزات اخرى مثل ان تستطيع تتصفح مراجعك من خلال الجوال اي مرجع تقوم باضافته يتم رفع نسخه منه الى الـ على, الـ على الانترنت مباشره على حسابك اللي هي النسخه السحابيه تستطيع نفس المرجع هذا تفتح الجوال وتنزله من من الجوال، يعني ممكن ترفع المراجع من الكمبيوتر وتتصفحها وتقراها من من الجوال، ميزات اخرى كثيره موجوده في برنامج المندري، هذا اهم ما في البرنامج من حيث عمليه الاقتباس، اكتفي بهذا القدر. واراكم ان شاء الله في مقطع اخر باذن الله سبحانه وتعالى، ادعموا قناتنا بالاعجاب والمشاركه والاشتراك في في القناه.